Olgoa Vasilescu, reacție la dezvluirile lui Pontă, o asemenea provocare au încercat procurorii în dosarul meu. <totototilor> Ministrul Muncii, Lia Olgoa Vasilescu, reacționează duminic la dezvluirile făcute de Vitor Pontă, într-un interviu pentru tiri pe surse. <tototilor> În care a povestit celui Liviu Dragnea îi se pregtea un flagrant. Tia, am îneles. Dar care flagrant? De fapt era o provocare. Unui secretar de stat îi se da unite documente care, chipurile, ar fi interesante pentru Dragnea i secretarul de stat da fuga să le duc, sa, îi fac el o relaie mai bună cu efi. O asemenea provocare au încercat procurorii în dosarul meu. Eliminat scurt de instana. Acum ar trebui eliminat orice proba fabricată, scrie Olga Vasilescu pe Facebook.